اهلا وسهلا بيكم وهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا هو ازاي انت تقدري تعرفي ان التبويض عندك بيحصل بشكل منتظم. معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل في القصر العيني. بدايه احنا عندنا خمس علامات اذا موجودين في اي واحده تقدر تعرف ان التبويض عندها بيحصل بشكل منتظم وبيحصل كل شهر وتقريبا في نفس الميعاد اول علامة هنتكلم عنها هو عدد ايام الدورة وكميتها المفروض ان الدورة تقعد حوالي من ثلاث ل 7 ايام وان كمية الدم اللي بينزل خلال الدورة الشهرية حوالي 80 ملي عشان نقدر نقرب الكمية ديت او نقدرها احنا فاحنا بنقول ان تقريبا هنغير الباد من مرة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 أشكركم وأتمنى تكونوا استفدتم معانا